לפנינו משוואה 20 פחות 7 כפול x 7 6 כפול x פחות 6. מהו x? הדרך שלי לפתור בעיות כאלה היא ראשית להפריד בין הגרומים הקבועים 20 ומינוס 6 במקרה הזה. לצד אחד של המשוואה להבדיל מהמשתנים, נעביר אותם לצד ימין ואת שיש בהם המשתנה x 7x ו-6x נעביר לאגף שמאל. כדי לסלק את 20 בצד שמאל בו נחסיר 20. נחסיר אותו מאגף שמאל. אבל זוהי משוואה, כל פעולה שנעשה באגף שמאל חייבים לעשות גם באגף ימין. אם זה שווה לזה, כדי שהם ימשיכו להיות שווים, כל פעולה שנעשית על אחד צריכה לעשות גם על האגף השני. אז אני מחסיר 20 מאגף שמאל וגם, וגם מאגף ימין. אם כן, באגף שמאל 20 פחות 20 הם 0, והרי זו בדיוק הייתה הכוונה מתבטלים, לכן לא צריך לכתוב זה, ונשארנו 7, נכתוב זאת למטה. מינוס 7x, וזה שווה לאגף ימין של המשוואה. שם יש לנו 6x, לזה לא נוסיף או דבר, יש לנו מינוס 6, ובמה נחסיר 20. אם אנחנו כבר ב-6 מתחת ל-0 על אישר המספרים, ואנחנו ממשיכים לרדת, עוד 20, נגיע למינוס 26. ועכשיו הדבר הבא הוא להביא את כל הביטויים שבהם יש x לאגף שמאל, כלומר אנחנו לא רוצים את 6 x הזה כאן. לכן אולי כדאי שנחסיר 6x מהגף ימין אז בואו נחסיר 6x מהימין ומשמאל ומה נקבל? הגף שמאל מינוס 7x מינוס 6x הם מינוס 13x, נכון? מינוס 7 של משהו, פחות 6 של משהו יתנו לנו מינוס 13 של אותו המשהו וכאן באגף ימין 6x מינוס 6x אלה התבטלו, זוכרים? זו הייתה הסיבה של החיסור 6x מלכתחילה. ונשארנו עם מינוס 26. אם כן, מינוס 13, מינוס 13x שווה למינוס 26. עכשיו זוכרים שהמטרה הייתה למצוא מהו x? יש לנו מינוס 13 כפול x كان. והדרך הטובה ביותר, לבודד את x. כאשר יש לנו משהו כפול x זה לחלק באותו משהו. אז נבודד את x, אז בואו נחלק ב-13. <את> אתם כבר יודעים שכל מה שנעשה על אגף אחד של המשוואה חייבים גם בשני. לכן אנחנו חייבים לחלק את שני אגפים במינוס 13. מה יהיה לנו עכשיו באגף שמאל? מינוס 13 כפול x חלקי 13, נקבל x, כשקופלים x במשהו ואחר מחלקים באותו דבר, נשארים עם x בלבד. אז באגף שמאל נשארנו עם x, וזה שווה 26 חלקי 13. שהם 2, נכון? 2 חיובי. שלילי חלקי שלילי נותן תוצאה חיובית, 26 חלקי 13, הם 2. התשובה שלנו. זו התשובה. עכשיו בואו נבדוק את עצמנו. זה מה שנחמד באלגברה. תמיד אפשר לוודא שקיבלנו תוצאה נכונה, וזאת על ידי הצבא של התוצאה שלנו במשווא, במשוואה המקורית. יש לנו 20 -7 x, x 2, זה, זה פחות 7 x, x 2, זה 7 2. שווה ל-6 כפול x ואנחנו מצאנו שה-x הוא 2 פחות 6 בואו ש שאגף ימין אכן שווה לאגף שמאל אגף שמאל הוא 20 פחות 7 כפול 2 שהם 14 20 פחות 14 הם 6 פישתנו את אגף ואילו אגף ימין יש לנו 6 כפול 2 שהם 12 פחות 6 12 פחות 6 הם גם 6, ואכן שני הגפים שלנו אכן שווים, ואכן התוצאה שקיבלנו נכונה.